السلام علیکم میں ہوں احسن جب منشور یہ ہے ہمارا دا پاور آف اسکلس ٹیکنالوجی کے نام سے انسٹیٹیوٹ اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد ہے کہ آپ کو نئی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور آپ کو بہترین کورسز کروائے جائے تاکہ آپ اپنے فیوچر کو بہترین کر سکیں تو دا پاور آف اسکل ٹیکنالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ ہم بہترین کورسز کرواتے ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے ٹیکنالوجیز کے حوالے سے چاہے وہ فون ہے چاہے وہ کمپیوٹر ہے وہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی تو یہاں پہ آپ کورسز کر سکتے ہیں اسپیشل خواتین آتی ہیں یہاں پہ کے اس کے انسٹیٹیوٹ پہ اور بچے بھی آتے ہیں انسٹیٹیوٹ پہ اور بوائز اور گرلس کے لیے آن لائن بھی ہے آن لائن بھی کورس جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں زیرو تھری زیرو اور آپ کو کورس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی دیا جائے گا اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ہم اویلیبل کریں گے اور آپ کو کورس میں داخلہ لینے سے پہلے جو ہے کچھ فارمیلٹیز جو ہیں کہ وہ فل کرنی ہوں گی فام وغیرہ فل کرنا ہوگا دا پاور آف کس ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں और राबता कर सकते हैं पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन हमें बता सकते हैं कि आप क्या क्या जो है वो कितना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जो है आपको आज फोटोशॉप के बारे में बताएँगे फोटोशॉप का हम आपको कोर्स करवाएंगे पहला लेसन हम आपको देने जा रहे हैं ये हमारा फोटोशॉप का आइकॉन है ठीक है और ये हमारा फूड शॉप है सॉफ्टवेयर तो ये हमारे पास बाइक के ऑप्शन है पहली ऑप्शन है और इसमें न्यू की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास ठीक है न्यू को हम जो है वो क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप पेज का क्या नाम रखना चाहते हैं हम यहाँ पर रख देते हैं इन ठीक है और यहाँ पर हमारे पास है ई मेज साइज़ ये पूरा बॉक्स है ई मेज साइज के हमारे से यहाँ पर पहला साइज हमसे पूछा जा रहा है कि आपने पहला साइज़ जो है वो अपने पेज का क्या रखना है यहाँ पर हम एरो दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा पौड़ा आ जाएगा पहले तीन हैं वो लेटर पेज से मुसलक हैं ठीक है लेटर पेज हो गया ठीक है ये तीनों जो लेटर पेज जैसे सेम सेम है थोड़ा सा इनमें पलरफुल हो जाता है ये भी तमाम साइजेज़ हैं हमारे पेज के हमारे पेज के ये तीन साइजेज़ हैं ठीक है जो कि आप पसंद लेते जुलते हैं थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है इनमें तो ये वेब पैनल पे ठीक है थीके? आपने वेब पैनर पर भी बनाना होता है तो ये उसके लिए होता है ये डिवडी डिवड़ी जो आपको पता है डिवरी डिवडी होती है ये उसके साइजेज हैं ठीक है थीके? और ये उससे थोड़े से बड़े साइजेज हैं اے فور اور لیٹر پیج تھوڑا سا سیم ہوتا ہے باقی یہ تمام سائزز ہیں جو ہم نے پہلے لیٹر پیج کا ایکسپوز کر کیا ہوا ہے ہمارے پاس وٹ ہے ہمارا پیج ہے اس کی وٹ کیا ہے ایٹ پوائنٹ فائیو ہم نے رکھی ہے اور ہائٹ ہے وہ الیون رکھی ہے اور انچیز میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اس کو کلک کرتے ہیں ہمارے پاس کئی اسمارٹ ہیں ہم انچیز میں کام کرنا چاہتے ہیں پکچر میں کام کرنا میں کام کوائنٹس میں کام کرنا چاہتے ہیں کوائنٹس میں کام کرنا چاہتے میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے اور ہم نے جب بھی کام کرنا ہے تو ہم نے اس کام کو دیکھ کے ہم نے یہ چیزیں سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں تو ابھی ہم جو کام کریں وہ اس میں کام کریں ریزرویشن ریزرویشن بڑی خاص چیز ہے ریزرویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک پیج ہے اس میں آپ جو بھی ڈرائنگ کرو گے جو بھی آپ چیز گے لوگو بنا رہے ہو گروشر بنا رہے کچھ بھی بنا رہے ہو اس کا جو امیج کا جو امپریشن ہے نا جو اس کی کوالٹی ہے وہ کتنی اچھی ہونی چاہیے تو اس کوالٹی کو کہ پکزل نہ پھٹ رہے ہوں اس کوالٹی کے لیے ہم جو ہے وہ تھری ہنڈریڈ جو ہے ریزرویشن جو ہے وہ رکھتے ہیں سیونٹی ٹو سے لے کر تھری تک ہماری جا ہر ویسے اب اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے پکچرس جو ہیں وہ پھٹنے لگ جائیں گے تو ہمارے امیج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بنانے کا اس میں سارے پکچرس پھٹ جائیں گے وہ خراب ہو جائے گی ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہوگا چونکہ ہم انچیز میں کام کر رہے ہیں یہ ہے آٹھ جی بی موڈ آٹھ جی بی یہ بڑے خاص چیز ہے اس میں خاصیت کیا ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم آر میں کام کریں برتن ہم جو بھی کام اپنے پیج پہ کریں گے ہم جو کلر سلیکٹ کرنا چاہیں جس کلر میں ہم ڈیزائن کو بنا رہے ہیں یا جو بھی اس میں دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ اچھا ہے تو ہم اس کو آر میں کرتے ہیں ہم پرنٹ کریں گے تو آر میں ہی آئے گا اور یہ ہے ڈریس کیئر ٹھیک ہے اور یہ بٹ میپ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے کہ ان دونوں کے کیا فائدے ہیں اور سیم وائل کے یہ ہمارے کے بیس کل ہی کپڑوں یوز ہوتا ہے کپڑوں میں اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ الدی کلر اور یہ ڈریس کے مطلب آپ کوئی بھی اگر بناتے ہو تو وہ گرے کلر میں چلا جائے گا یعنی گرے ہی ہوگا آپ کے کلر میں ہی آپ جو کلر دو گے وہ کلر اس میں شو نہیں کرے گا تو یہ آر جی بی میں ہم اس کو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم جس کلر میں بھی بنانا چاہیں ہم اس کلر میں بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کٹ اس میں ہمارے پاس تین آپشن ہیں وائٹ پیڈراؤن کلر اور ٹرانسپیرنٹ ہم وائٹ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارا پیج جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہی چاہیے ہم اس کو اوکے کر دیں گے تو اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پورا پیج جو ہے وہ آ چکا ہے ہم نے نیو کے آپشن سے جا کر اس بکس کو اوپن کر لیا ہے اچھا اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گوگل لکھا ہوا آ رہا ہے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا نیم پہ گڈ اس میں یہاں پہ گڈ آ رہا یہ ہمارا پیج کا نام ہے یہ لیٹر ہے اس کے ہم نے لیٹر سائز کیا تھا یہ ہمارا لیٹر پیج ہے ٹھیک یہ ہماری ہائٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہماری ہائٹ ہے الیون ہے وہ ہماری ہے انچس میں دیا تھا انچس میں ہمارے پاس پیج آ گیا ہے ٹھیک ریزولیشن تھی اس کی اور میں ہم نے اس کو دیا تھا تو یہ ہمارا ایک پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پر ذرا شے کا پیج کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم بیک گراؤنڈ کلر دے کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو بکس ہیں ایک بلیک کلر ہے اور ایک اس میں گولڈن ٹائپ کلر ہوا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیا ہے بیک देखें کلر یہ دیکھیں ये हमारे पास पेज आ गया पेज का साइज़ जो हमने लिया था उस साइज के हिसाब से हमारे पास पेज एक खुल गए इसके कलर जो है वो बैकग्राउंड गोल्डन आया है जो ऊपर वाला कलर है ये पेंट कलर होता है ठीक है और ये जो नीचे इसका कलर आ रहा होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है ये ऊपर दो एल्स बने हुए हैं ठीक है ये आपके कलर को ऊपर नीचे करने में आपकी हेल्प करता है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा गोल्डन कलर है। अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक कलर को बनाना चाहते हैं तो वो ब्लैक कलर नीचे आ जाएगा अगर आप ऊपर वाला प्रंट कलर गोल्डन बनाना चाहते हैं तो ऊपर चला जाएगा अग। अगर आप ब्लैक कलर को प्रंट कलर बनाना चाहते हैं तो क्लिक है ऊपर चला जाएगा अब हम ले लेते हैं एक और न्यू पेज ठीक है लेटर पेज रख लिया इसका ठीक है और हम यहाँ पर चले गए ट्रांसपेरेंट पेज ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بالکل ٹرانسپیرنٹ پیج آ گیا تینوں پیج کی خاصیت کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتاؤں گی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پیج ہے جو کہ ہم نے سر سب سے پہلے لیا تھا یہ ہمارے پاس ہے لیئر لیئر وہ ہوتی ہے آپ کا جو پیک گراؤنڈ کلر ہے یہ آپ کا پیج ہے یہاں شو کریں ये आपका पेज है बैकग्राउंड आपका पेज है वो यहाँ पर शो करती है लेर मतलब आप यहाँ ये लेयर के एक न्यू ले आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं क्लिक करके तो ये आपको यहाँ पर न्यू लेर शो कर देगी हम बैकग्राउंड पर चले जाते हैं और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आप इसको बैकग्राउंड को मूव करके कोशिश करें मूव नहीं किया उसने उसमें क्या ऑप्शन आप दिया आपको कुल नाउ का पेज रिक्वेस्ट बिकॉज द लेर इस लोक आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है ये पूरी ये लॉक हुई हुई है ठीक है ये हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक हुई हुई है तो इसलिए उसको मूव नहीं कर सकता अब इसको ओपन करने के लिए हमें आप देख सकते हैं अपने माउस को देखिएगा इसके ऊपर हैंड के ऑप्शन दे रहा है तो हमने इसके ऊपर रख के डबल क्लिक करना माउस से بس لکھ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپشن دی ہے نیو لیئر کی لیئر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ابھی فی الحال اس کے اوپر یہ ایک ہی لیئر ہے ٹھیک ہے زیرو تو اس کو ہم نے دیکھ سکتے ہو کلر اس سے بتا دیا آپ کا وائٹ ہے ٹھیک ہے نان یعنی خالی وائٹ کلر ہے اور یہ آپ کا موڈ ہے نارمل اور وہ بتا رہا ہے آپ کی ہنڈریڈ ہے یعنی آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنڈریڈ ٹھیک ہوتی ہے آپ پیسٹک اس کو اوکے کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک خاص چیز کا اضافہ ہو گیا ہے خاص چیز کیا ہے کہ اس میں اس نے ایک ڈورس دیے ہیں ٹھیک ہے اس کے ٹائپ میں آٹھ ڈورس دیے ایک دو تین اور چار چار اس کے سینٹر پہ دیے ہیں چار اس میں کارنرس پہ دیے ہیں یہ آپ کا کارنر ہے پیج کا ٹھیک ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کارنرس پہ رکھے ہیں تو آپ کو وہ ایک, ایک ایرو آ رہا ہے ٹھیک ہے جو تھوڑا سا ہے اور ایرو آ رہا ہے وہ اس طرح سے ایرو بنا ہوا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے جو جو سلیکشن ہوئی بھی ہے اس کو آپ اسٹیچ کر سکتے ہو اس کو آپ فولڈ کر سکتے ہو آگے پیچھے موو کر سکتے ہو یہ اس لیے آپ کو شو کر رہا ٹھیک ہے تو اب آپ جب سینٹر پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایرو ہی دے رہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تھوڑا سا چینج وہ چینج کیا ہے کہ وہ آپ کو ایرو دے رہا ہے ہم چلتے ہیں کارنر کی طرف اور ماؤس کا آپ کا جو رائٹ بٹن ہے ماؤس کا آپ کا جو رائٹ بٹن ہے نا رائٹ بٹن آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اپنے ماؤس کے کٹر کو موو کرنا ہے اور اس کو تھوڑا نیچے لے جانا ہے تو یہ آپ کا جو پیج ہے हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया आप देख सकते हैं इसने सिर्फ टू साइड को जो है वो मूव किया है तो ये हमारा पेज है वाइट कलर जो है वो हमारा पेज है इसे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट पेज है ठीक है ये ट्रांसपेरेंट पेज है ये हमने ली थी न्यू ले ठीक है अप्लाई कर देंगे ठीक है अब इसमें थोड़ा सा अब चेंज नहीं किया है कि अब इसको पता लगे कि हाँ जी मैं इतना छोटा हो गया हूँ ये हमारा जो पेज है इसमें ये फ़र्क ये है कि इस पर हम काम करते हैं जो वाइट पेज है हमारे पास उस पर हम बेसिकली काम करते हैं और ये हमारा ट्रांसपेरेंट ओपरा पेज ठीक है ये हमने लिया था गोल्डन पेज हमने इसमें भी आप देख सकते हैं लुक लगा हुआ है इसको भी हम लबलेट करेंगे ओके करेंगे और इसको उठा के जो है नी, नीचे ले जाएंगे इसमें भी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट पीछे पेज आ रहा है जैसे हम गोल्डन पे काम करेंगे ठीक है इसमें भी हम वाइट पर बेसीकली काम करेंगे और ये बड़ा डिफरेंट पेज है इस पेज में क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट पेज है یعنی کہ اب ٹرانسفیٹ پیج تو ہے اس میں کوئی پیج مطلب کلر نہیں ہے کچھ لیئر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں لوگ نہیں لگا ہوا اس میں لوک نہیں لگا ہوا یہ اس کی بڑی خاص چیز ہے لیکن ہم ٹرانسفریٹ پہ اگر ہم نے کام کرنا ہو تو ہم اس کو تب کام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی کلر پیچھے نہ چاہیے ہو بیک گراؤنڈ کا ٹھیک ہے اور یہ بیک گراؤنڈ پہ ہم کلر لے کے تب کام کرتے ہیں یہاں پہ جب کہ ہم ہم چاہ رہے ہوں کہ ہمیں اسی کلر کا بیک گراؤنڈ چاہیے ہمیں بار بار بیک گراؤنڈ کلر چینج نہ کرنا پڑے اپنی طرف سے لگانا نہ پڑے ہم نے بیک گراؤنڈ یہاں پہ سلیکٹ ہوا ہوا تھا ہم یہاں سے نہیں ہو پیج دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو بیک گراؤنڈ پہ کلک کیا پیج کو سارا سائز وائز سب کچھ ایڈ کیا اور آپ کے پاس یہ پیج آ گیا سیم کلر میں ٹھیک ہے یہ ہمیں چاہیے تھا وائٹ میں یعنی کہ ہم کچھ بھی ڈرائنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہ رہے تھے وائٹ پیج پہ یہ ہم نے اس کو وائٹ لیا ہے تو آپ کو پیج کی تھوڑی سی کوالٹی اور اس کی فارمیلٹیز کیا ہیں ان کے کیا کیا فائدے ہیں اور اپنے لوگ کیسے اوپن کرنا ہے اپنے پیج کو کیسے موو کرنا ہے یہ چیزیں آج آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی یہ آپ کا تھا پہلا لیسن فوٹو شاپ کا تو آپ اگر کچھ بھی سیکھنا چاہیں آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم سے